بشروني في الامار قمت جرة القصيد والبشاره يوم شاتني مثل وطن المطر يا الامار اهلن لا يا عزه عمرك مديد انت قرت عيننا يا بعد كل البشر حبي ثم حبي واسكني والله إن في قدومك سخرنا يوم عيد عمت الفرحه علينا ولله ما عزاتها ما تنقص تزيد غالية ومك غالية ولها عنديك الله الله يا نمار فيك من أسين والحسن الفريد عميرة لكلوبنا وكرة طول العمر وبتنتشني الجزيلة أتي في حسوفة خارجة <تصفيق>